Jsem ve druhém ročníku na magisterském studiu. Tak. Teď jsem v čtvrtém ročníku. Nebo ve čtvrtém ročníku. Momentálně budu končit, takže jsem na konci svého studia. A v posledním druhém ročníku. Tak jsem v, v druhém ročníku magisterského studia.